بسم الله عند ختمة لكتاب الله روح خمسين حزب خير البريئة خمسة وعشرين حزب أوابة خمستاش حزب آية عشرة أحزاب أمات العالم ثمانية أحزاب سيراج ثلاثة أحزاب الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق في الوقت الذي اجتهد فيه أعداء القيم والأخلاق على إخراج المرأة من دورها العظيم وإدخالها في دوامة العمل مع الرجال بتلك الايادي الناعمة التي ما خلقها الله عز وجل لكي تشقى ولا تتعب بل لكي تكون صانعة الرجال ومربية الأجيال في هذه الحرب القائمة على المرأة تبقى المرأة المسلمة التي تشربت قيم الإسلام وعرفت قيمة دورها وأهميته تبقى صابرة محتسبة مناضلة مجاهدة وفاطمة هي مثال حي يمثل المرأة المسلمة الحقيقية التي تعطينا دروسا عملية على طريقة إنشاء جيل يرفع راية الإسلام مثال حي وواقعي عن المرأة المسلمة المغربية التي تعمل في الخفاء ولا يعلم بها أحد فنشكرها جزيل الشكر على أن فتحت بيتها لكي تعلم كل نساء الدنيا كيف تكون التضحية وكيف يكون العمل من أجل الدين أعطتنا صورة مشرقة عن المرأة المغربية في الوقت الذي شوهت كثير منهن صورة المرأة المسلمة المغربية من أجل متعة زائلة مؤقتة فملأت صورها كل المواقع في المواقع والواقع وفي الحقيقة لا يطفو على سطح البحر إلا الجيف وأما الضر المكنون والكنوز الغالية فهي في أعماق البحار اسمي فاطمة خانشوف من مدينة طنجه محافظة القرآن الكريم للاطفال الصغار وخاتمة القرآن ويبقى الزوج هو الجناح الثاني الذي به تتوازن الحياة فلا يقتصر دوره على المطعم والمشرب بل هو أيضا مساهم في تربية النشأ وهو ركيزة أساسية في الحياة يمكن للمرأة المسلمة أن تجعل الأسرة كلها تسير على خطى القرآن فيعيشون به ويحيون به ليس من الضروري أن تكون المرأة جامعية أو دكتورة أو متعلمة حتى تبني صرح الأسرة بل يكفيها النية الصادقة والعزيمة القوية والإصرار المستمر. فالأخت فاطمة لم تترك عذرا لأي امرأة تشتكي من أنها غير دارسة أو أنها غير متعلمة أو ليست لها شهادات فليس هذا هو المهم. وكان الزوج بعد فضل الله كيسر فضل الزوج ديالي كان كيساعدني كنت كان وما كيمشي العمل كنبدأ نقرأ في الكتب وعندما كنت ما شيء كنت شي كنصدر أو كان كتب، وكنت في الأول ما كان في نفسي الكلام البسيطة أنا كنت شيء من بعد الحمد لله شكراً بفضل الله معذرة فضل الله سبحانه وتعالى جات الحمد لله ما بقاش عندي مشكلة في القراءة. كيف كان برنامج الأخت فاطمة مع أبنائها وكيف استطاعت غرس حب القرآن في نفوس أبنائها؟ اشتركت هي وبنتها البكر في مشروع حفظ القرآن، فكان يتعاونان ويتنافسان على حفظ كلام الله عز وجل. جعلت من بيتها روضة خاصة بأطفالها تغمرهم بالحب وتعلمهم القراءة والكتابة والقرآن. مع الحفظ عندما كان في عمرها عامين يعني حولين كنت في من كان كنعلمها كيفاش تنتبه تما علمتها التركيز تما علمتها التنطق وحنا وقت نطقة وصعب وقت بالحروف تما بديت كنحفظها كتاب الله الكريم وفي في هاد اللحظة هذه بقيت بقى بقى كنحفظو أنا وهي هي بقيت كنحفظ معاها إلى حتى ختمنا عندما في عمرات تسع سنوات ختمت أنا في الأول زادت لي البنت الأولى وكنت كنتمنى من الله سبحانه وتعالى شيء عندي البيت وكنتمنى يكون عندي الولد لأن البنت في الزمان ديالنا دي دي دي حنايا راهو صعيب صعيبة عندما الله سبحانه وتعالى عطاني البنت جاني الخوف من الله سبحانه وتعالى على التربية ديالها خصوصا عندما زادوا لي خمسة بنات ففكرت كيفاش طريقه نعمل باحسانه وتعالى لنتفك منا يوم القيامه امام الله سبحانه وتعالى فالطريقه الوحيده فكرت فيك ازناء الزوج ديالي كنفكرو ففكرنا كيفاش نحفظوها كلام الله لا بالاحاديث الرسول عليه الصلاه والسلام وبالفقه كيحفظوا حتى المتون لان هذاك الفقه كان لهم كي يكونوا باقيين صغارين بالغناء ماشي ماشي كيسال عليهم الحفظ فقلنا باذن الله تعالى اذا حفظتم بهذه الكميه احاديث الرسول عليه الصلاه والقران والفقه يعني عندما اذا متنا وكان عندهم هذا الخير هذا هذا هو العش تاعنا يوم القيامه ويعبرينا متصري الله سبحانه وتعالى العادي وقع لهم من وراء انظر إلى الإحساس العظيم بالمسؤولية رأت أن وجود الأبناء وخاصة البنات منهن هي مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقها حتى يكونوا أفرادا صالحين في المجتمع جو رباني فريد قل تجده في بيوت الاسلامية في هذه البيوت علي بها أن تحفظها الملائكة وتخشاها الرحمة ويذكرها الله عز وجل في الملاء الأعلى مثل هذه البيوت حاشا وكلا أن يسلط عليها شيطان أو أن يقربها سحر أو جان فهي محفوظة بحفظ الله الكبير المتعال سبحانه وتعالى. في الوقت الذي أصبحت جل البيوت تشتكي النكد والمشاكل والهموم والغموم وما ذاك إلا بقلة ذكر الله عز وجل في البيت وانتشار الغناء والأفلام في كل وقت مرحلة الأولى كأخذ عن الطفل ديالي ما كان الشاهد دائما نعلم الكلمة الأولى في حياته لا إله إلا الله الثانية محمد رسول الله عندما كنت قبل لا إله إلا الله محمد رسول الله كانت سؤال كنبدا نقول له لماذا خلقك الله كانته الجواب يحفظه مرايا كانت آيال يقف في سهلة ونسى علامة بعد عدو مشتر جيم وما خلقت الجنة وَالْإِنسَ إلا لي عبدون دكت طيب كان له وكنقول له يقول يقول مرايا خلقنا الله لاعبدوه يعني هذيك الكلمه اللي كنحفظها الابناء ديالي ما كنحفظوش غير هذه للباقي كيحفظوا يعني كلمه امي ولا ابي هذاك بوحدهم ما كيحفظوها هذه اللي كنحفظها اي طفل ديالي نعم انها الام هي من تحرك العالم وتغيره انها امراه حقيقيه تعطي نموذجا صارخا للمراه المسلمه جندي من جنود الله قائمة على ثغر عظيم من ثغور الإسلام الثغر الوحيد الباقي من حصون الإسلام فإذا ضاع ضاعت الأمة كلها إذا فقدنا الأسرة والبيت المسلم فلن يبقى للأمة شيء القرآن <تصفيق> بصح كنبدا نقرا معاهم انا هما كيبداو يقراو انا كنبدا نتسنط كنبدا نصحح لهم الاخطاء اللي كيقراوها من ثم كنبدا نقول لهم يكرروا ديك ديك دي اللوحه اللي يقراوها ما يحفظوهاش في الاول كندير لهم غير يقراوها قراءه صحيحه سبعه مرات عندما كيكرروها كي سبعه مرات كيجيو كي يأنى عندي ويكرروا القراءه وانا كنتبع عندما كنجبر قراءه صحيحه ما كاينش في الاخطاء ساع كنقول لهم شي حفظها واجي وهذ الطريقه اللي كنعمل للابناء ديالي يعني كل عندما كيخلق ككون الطبيعه ديالو كيقوم الليل يعني بلاش هو اي طفل طيب صغير كيقوم من الليل وكيقوم في الفجير وكيعمل كيلوله وكينعس باكير وهذه هي المنهجة أن الرسول عليه الصلاه والسلام خصنا نعيشوا عليه قيام الليل للاطفال والصغار ما شاء الله وتبارك الرحمن في الوقت الذي يعاني فيه افراد الامه رجالها قبل نسائها من الاستيقاظ لصلاه الفجر ما كيعملوا عمايل كيكون عندهم حزب وفي طريق أحد الاولى يعني ماشي غير القران كيكثر في شي القران عندما كيموت 3 سنين 3 سنين ونص كندخل لهم الاحاديث يعني الواحد شويه كيجي صعيب في الحفظ على القران وفي الختام لا نقول الا بارك الله في هذه المراه المسلمه التي اعطت نموذجا حقيقيا وقويا عن المراه المؤمنه التي جاهدت بوقتها وبنفسها من اجل كلمة الله ومن أجل كلام الله وتربية جيل صالح يكون صالحا ومصلحا في مجتمعه